Ərəb dilində göy rəng Ləun əzraq Ləunun əzraq Ləun əzraq Göy əzraq Bir neçə misalda tədbiq edək, hətta bu kəlmə yaxşı yadda qalsın deyək Xat-don əzraq Xat, xət, göy xət Xat-don əzraq Göy xət Xat-əzraq Xat, əzraq. Xat, əzraq. Xat أزرق أزرق كتاب كتاب أزرق كتاب أزرق كُؤ كتابٌ أزرق بيت أزرق كُؤ أزرق, قلم أزرق. Qaləmun əzrəq, qaləm əzrəq, göy gələm, qaləm əzrəq, göy gələm. Dəftərun əzrəq, göy dəftər, dəftər əzrəq, dəftər əzrəq, göy dəftər, əzrəq, göy. Bu isə internetdə, qogolda ərəbcə ləun əzrəq yazsanız ilk nəticələrdir. Göy rəng, əzraqq. Sadəcə maraqlı olsun deyə bunu göstərirəm. Adətən misallar çəkəndə və yadda qalan, nəsə bir hadisə danışanda həmin söz daha yaxşı yadda qalır. Ləvun əzraqq. Bu sözü bir neçə dəfə yazıb eşidiləcək hündür səslə tələfiz etmək tövsiyyə olunur ki, daha möhkəmiyyatda qalsın deyə. Qaləm əzraqq. Ləvun əzraqq. Xatq أزرق كتاب أزرق بيت أزرق